Unibertsitateko ikasketak kurrikulumeko irakasgaietatik karratago doaz. Hori dela eta, gaitasun profesionalei buruzko sei ikastaro antolatu ditu Nafarroako unibertsitate publikoak. Zure garapen pertsonala hobetzeko, zure ahulguneak gainditzeko, zure enplegagarritasuna handitzeko eta gaitasun berriak lortzeko prestakuntza da. Finean zure talentua sustatzeko. Ala, autocontrola, estresaren kudeak eta eta ikuspegi positiboa ikastaroan, emozioak kudeatzea zen garrantzitsua den ikasiko duzu. Estrategia eta ohitura oso ezagutuko dituzu estresa arrastoan sartzeko, eta ikuspegi positiboa eta resilentzia nola landu ikasiko duzu adimen artifiziala zer den eta autoestimua nola landu jakin nahi baduzu, konfiantza, empatia eta asertibitatea ikastaroa egiten alduzu. Entzute aktiboa eta empatia praktikatzeko ere prestatuko zara eta zenbait teknika asertibo ikasiko dituzu. Berrikuntza eta sormena ikastaroaren bidez, oartuko zara nolako sormena eta berrikuntzarako gaitasuna dituzun eta gaitasun horiek aktibatzeko baliabideak aurkituko dituzu. Lantaldeak kudeatzeko gaitasunak garatu nahi bat dituzu, lidergoa, arazo eta gatazken konponbidea ikastaroan ematen alduzu izena. Zure hobekuntza profesionala surtatuko duzu zure lidergo trebetasunetan harreta jarriz eta gatazken zergatiak eta horiek konpontzeko teknikak ezagutuko dituzu. Gainera, taldelanean aritzeko almena zure eguneroko lanean txertatzeko tresnak jarriko dituzu praktikan. Gai hori eiburuzkoa da, lankidetza eta kooperazioa, taldelana eta malgutasuna ikastaroa, eta lan bileretatik eta negoziazioetatik onura nola atera ere erakutsiko dizu. Eta azkenik, jendaurrean hitz egiteko beldurra mendean hartu nahi baduzu, haozko komunikazioa, nola egina zalpen eta aurkezpen eraginkorrak ikastaroa da zurea. Ahozko komunikazioari dizkiogun fobiak gainditzeko teknikak aplikatzen ahalko dituzu, eta hitzezko eta hitzikabeko komunikazioaren oinarrizko abileziak eskuratu. Sei ikastaro horien bidez, zure prestakuntza pertsonala, profesionala eta soziala osatzeko aukera duzu, autuez agutzaren bidez eta zure enplegagarritasuna bultzatzen duten gaitasunetan entrenatuz. Utxe eginen dituzu? Informa zaitez unabarra webgunean.